السلام علیکم و علیکم السلام کاکا څنګه سه سه جوړي دا سري کاکا یو ته ایملی ہوندي ایملی دی دا اوه اوه اوه دا تاسو څه تن راوډه یا نه دا مې دا کی کڼ دا دا څنګه موږ وباس دا د لیډا فوټو کې ډیر کمزور دی دا دی په چې دا زور نشي دا من هغه خېجني کیږي کیږي او او ا دې ته ایمبلی وای کنه ایمبلی بوټه هم ورته وای ته دیس خاص نوم کونیسته کنه د دې لکه بوټه دا د په لوچ په شان یقین تر چې شلو کیږي ولاړی کنه ها په باندې دا غي پرشانی او دا غي ملګری حقیقت د ننری پهلی او د ټک ټک کوجی ها دادی کراچي ته بازار نه په دومره وځره که چېرې وخار ته چې ها دا لا چې در پټی او شبې ها دا په خټه خټه دشتي صحیح هر څوک په باغ استا خپل نه ما بلې ها او 10 د تیم کې 10 خوڑې شمه کنه نه د لشکره ته یو پرا او سره کاو دوم مشکل باندې ډېر مهرباني څخه او دا کینو شی دې علی د کراچ په دې مشره دا د څومره په دې دا تاسو چې ځونه او تاسو دینو دایګي په 550 په پاور کو او 1000 په 250 په پاور او 1000 په د دې کیلو ده او ما خپل د زیاته حدود زه ته دا په سالون کې استعمال کیږي خو دا او هغه قابل زې او ما یو څه درانه کار دغه د لږې دغه دې کې دغه به وي شواله نموري دغه تا کاهاله وایي دشي استعمالول شي هغه د قانونو بیچ کوم د فارمټ راغایي هغه لا پې په دغور ته من کمته دي شي د ځوابدار بیماريو شفا لپاره دی تر څو ابلغه سپینګی سره راغلم چې نن تماته ویا د ډاکټر د تشې ها نو ماشوم باندې په سټاټو کې درته ورولل ډاکټر د تشې ها دا ډاکټر د ما ساسخلیه ډیر مهرباني له دې لپاره چې کاپ ها ډیر شکریہ له مونږه